جی تو اس ویڈیو میں میں بات کرنے لگا ہوں اربن ڈیویلپمنٹ یونٹ تو जो ڈویلپمنٹ یونٹ کی جو اوپن ہو چکی ہے تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہم دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر اس کی لاسٹ लास्ट کیا ہے اور کیسے ہم اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں کیا کیا ہمیں چاہیے ہماری کوالیفکیشن کیا چاہیے اسکل کیا چاہیے ایکسپیرئنس وغیرہ جو بھی ہمیں چیزیں ریکوائرڈ ہے ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا تو یہ ہے urbanunit.government.pk اس کی ویب سائٹ تو یہاں پہ کیریئرز کے اندر آپ جا کے جو جاب ہے یہاں سے ڈاؤن لوڈ ایڈورٹائزمنٹ تو جی گا اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی وہ ہے پانچ اگست فائیو اگست نیکسٹ منتھ uh, کی جو پانچ تاریخ ہے وہ اس کی داس ڈیٹ ہے تو اس کے اندر uh, جو اپرچونیٹیز ہیں وہ سینئر ریسرچ انالسٹل کنٹینٹ رائٹنگ سینئر ریسرچ انالسٹ سافٹ ویئر انجینئر تو یہ دونوں ہی کمپیوٹر کے ریلیٹڈ جو جاب ہیں تو اس کی نمبر آف ہیں ایک ایک تو ایج لمٹ اس کے اندر فورٹی فورٹی فائیو اس کی میکسم لمٹ ہے تو یہ اس کی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ یہ اس کے اندر آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے فار فردر جو ڈیٹیل ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ جو ڈاٹ گورمنٹ ڈاٹ اوکے تو یہ ہے اس کی بچہ تو اگر آپ آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ بائی ہینڈ بھیجنا چاہ رہے تو یہ اپلیکیشن آپ کی ریجیکٹ کر دی جائے گی آپ کو صرف آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے تو پانچ اگست سے پہلے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں کو کے سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے لاگ ان کرنا ہے جیسے یہ میرا آیا تو آپ نے یہاں لوگ ان کرنا ہے سب سے پہلے نے کرنا ہے تو میں کو لوگ آؤٹ کر کے پہلے دکھا ہوں تو یہاں سے آپ نے رجسٹر پہ کلک کرنا ہے یہاں بھی ای میل پاسوڈ کنفرم پاسورڈ کر کے آپ نے جو لوگ انجسٹر ہو جانا ہے دین آپ نے لوگ ان کرنا ہے لوگ ان کے بعد آپ نے جیسے میری بنی ہوئی ہے فرسٹ نیم لاسٹ نیم ڈیٹ آف برتھ جیسے ایک یونیورسٹی کا ایڈمیشن پورٹل ہوتا ہے ویسے ہی آپ نے یہاں پہ ایک اپنی پروفائل بنانی ہے اس کے اندر پرسنل انفارمیشن دین آپ کا ایکسپیرینس اس کے بعد آپ کا اکیڈمکس اس کے بعد اسکل ٹریننگ اس کے بعد سرٹیفکیٹس جو چیزیں آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے آپ نے اس کو چھوڑ دینا دین اچیومنٹس ریسرچ ورک اس کے بعد ہے ٹارگٹ جابس تو ٹارگٹ جاب پہ آپ نے جانا ہے جو یہاں پہ جابس ہیں جابس کے اندر آپ نے جا کے یہاں سے کوئی بھی جاب سلیکٹ کر لینا اس کو سیو کر لینا ادر وائز آپ یہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ اپلائی پر کلک کریں گے تو یہ آپ کا اوپن آپ ہو جائے گی تو یہاں سے آپ نے لوکیشن انڈسٹری پروجیکٹ جو جاب ڈیٹیل ہے آپ نے یہاں سے دیکھ لینی ہے اس کے بعد کینڈیڈیٹس ایئرز آف ایکسپیرئنس ایج تو یہ آپ نے جابل پہلے پڑھ لینی ہے. اس کے بعد اپلائی فار دس ہے تو پہلے آپ نے اپنی پروفائل کو یہاں سے پروفائل بلڈر پہ جا کے آپ نے کریٹ کرنا ہے پروفائل کریئٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی پروفائل کو دیکھ بھی لینا ہے اپنی پروفائل کو یہاں سے پروفائل پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی اس کے اندر میرا پروفائل جو ٹھیک ہے تو یہاں سے پروفائل پہ کلک کرنے کے بعد آپ اپنی پروفائل جو دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ اپلائی فار دس جاب جس بھی پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ کلک کریں تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ اس کے لیے اپلائی ہو جائے گی تو یہ تھا اس کا اجزا پروسیجر اپلائی کرنے کا تو امید آپ کو سمجھ آ ہوگی تو اگر آپ نیکسٹ ویڈیوز کے لیے اور جو ایڈمیشنز ہیں اور جابس ہیں ان سے انفارمیشن ان سے الرٹ رہنا چاہ رہے ہیں آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی اسی چینل پہ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اینڈ بیل آئی کو دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سبھی سے پہلے آپ کو ملے